бойових задач, а він постійно рвався в бій. А він доклав всіх зусиль, пішов в янкомат і все-таки добився, що попав до нас в третій окремий танковий залізний бригад. Шість місяців, каже командир взводу, Руслан Пікалов займався розмінуванням території, де велися бойові дії. Дітина була мужнім, справжньою людиною, стійким, надійний побратим, гарна людина.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 Передавав, розказував, завжди до нього можна було звернутися і ніколи він не залишав побратимів в якісь складній ситуації, чи, чи якщо хтось чогось не вмів, не знав, не розумів, він завжди був надійна опора.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 навіть є от такі дівчата, які ще бачились з ним в школі. Так розкинула, б, будемо казати, на доля. І справа в тому, що випускалися ми в 92-му році.